Випускники стартують від Тернопільського озера. Разом з випускниками Тернопільської школи номер 6 директор Олександр Руставчук. Каже, для нього це вже 23-й випуск. Ми найбільше тішимося, що вони дали слово, пообіцяли відвідати щороку нашу школу, тобто свій дім, які вони. Закінчені в цьому році. Надівся, що головна перемога в них попереду – це те, що вони стануть менеджерами свого життя. Олеся Ковальчук з тернопільської школи номер 5 вступатиме до технічного вузу на спеціальність кібербезпека. Знаю декілька мов комп'ютерних, я ходила на курси програміста, тому думаю, піду туди. Випускники проходять вулицею Руська та проспектом Степана Бандери, вигукують гасла своїх шкіл. У колоні поряд з донькою-випускницею Ірина Мудра. Відправляє дитину в доросле життя. Це дуже я дуже схвильована. Я ще недавно відправляла в перший клас, і вже вона, вона вищим не росту. де вона буде працювати, який в неї буде фах. Головне, щоб вона була хорошою людиною, порядною. Фінішують випускники на Тернопільському міському стадіоні. Під час офіційної частини премію отримали вісім випускників переможців конкурсу Кращий вишиваний костюм. Одна з них Софія Федорців, випускниця третьої школи. Я підтримую українські традиції і вважаю, що потрібно йти на на вишивані сорочці, тому що це все таки наші традиції, і цей кожен орнамент показує якусь нашу історію. І це цю вишиванку вийшла мені. Мама, тому в деяких моментах воно відображає мене, мій характер. Шістьох тернопільських випускників нагородили преміями у розмірі 10 тисяч гривень. Їх вони отримали за те, що набрали 200 балів на зну. Випускниця Тернопільської української гімназії Вікторія Костецька отримала 20 тисяч гривень, адже найвищий бал має з двох предметів – хімії та математики. Також дівчина стала золотою медалісткою. Я вчилася протягом 11 років. Навчання – це завжди був мій пріоритет. І це був очікуваний результат, що 200 балів – це золота медаль. Я не Тяжка праця. Епідеміолог Володимир Паничев каже, хода випускників не вплине на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Тернополі. «Нинішня хода буде проходити в умовах зеленої зони, а минулорічна то проходила зовсім в інших, більш складних умовах. І ми не мали ніяких наслідків від минулорічної ходьби. Всі рекомендації періоду карантину, вони чинні на сьогодні. Дистанція. Це обов'язкова умова, так звана соціальна дистанція. Це прохання і заборона людям з ознаками ГРВІ не відвідувати такі заходи. Це використання масок в умовах перебування, скажімо, в закритому приміщенні. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.